Хто це? Мама. Дитина. Це друге заняття з вивчення української мови для іноземних студентів Запорізького державного медичного університету. Півроку тому вони приїхали з Індії, навчаються на першому курсі і почали вивчати українську. Засвоїли літери абетки і зараз із них складають слова. Мама? Там. Мама там. Добре, так, наступне. Головний секрет цієї роботи це любов. Оце точно. Коли вони відчувають любов, і ти відчуваєш, то все вийде. Студенти приїхали ще зовсім маленькі, родини їхні далеко, вони шукають тут тепла, вони горнуться і тому все виходить, якщо є любов. По-перше, вони ще, коли тільки приїздять, і вони не розуміють, що тут на вулицях інша мова, ніж в аудиторії, вони прагнуть спілкування і е, з великим інтересом вивчають Як твої справи? Як, як, як твої справи? справи. Як, я як твої справи? справи. Ка. Так, каваю, як твої справи? Ансер – добре. Добре. Зараз я англійську свою трохи покращила, свій рівень, і вона мені заважає, тому що коли я починаю говорити з ним англійською, вони думають, що це нормально і починають активно використовувати. Тому викладач не повинен використовувати якусь комунікативну зайву мову. Другий рік поспіль Людмила Даниленко викладає українську мову і для відвідувачів безоплатних курсів. каже разом із ними по-новому відкриває для себе Україну. Це люди різних професій, це люди інтелектуальні, творчі і які. Не можуть сидіти вдома, щоб не прийти і не отримати нові знання і цю нову енергетику любити всеукраїнців. Я намагалася дати так, як я це відчуваю, як природу мови, а не як просто граматику заучені правила. Також ми читали літературу і особливо пам'ятний був вечір про шістдесятників та дисидентів. Кожен слухач підготував матеріал і про певних персонажів, наприклад, про Аллу Горську, про Василя Семаненка, про Грицька Чубая та інших. І люди багато не знали цього і відкривали для себе Україну по-новому. Бачу. Моє тут місце, тому що не вистачає в мене словникового запасу, не вистачає. не вистачає інколи елементарних знань, розуміння, як використати те чи інше слово, за рахунок того, що все ж таки великий підрізок мого життя, він прийшовся все ж таки на російську мову і до 14-го року я фактично спілкувався російською мовою». З нагоди завершення першого півріччя занять на безоплатних курсах Людмила Даниленко запросила на відкритий урок 25 грудня своїх студентів – громадян Нігерії, які українську мову у медуніверситеті вивчають третій рік поспіль. Я дуже хочу, щоб ви послухали їх. І якщо у кого є проблеми з вивченням мови чи спілкуванням у місті, то ви зрозуміли, що це просто. І потрібно говорити українською. Якщо ці супер-хлопці навчилися говорити, то ви, звичайно, також навчитеся. З наші декладачам ми розуміємо українську мову, а зараз ми навчаємо третій курс. Ми вже знаємо українську мову добре, хоче спілкуватися з людьми. Вона наша мама в Україні. Вона дуже гарна і вона дуже знала українську мову. Вони взагалі не використовують, не використовують імен наших. Вони інколи забувають, як назвати. Вони не можуть плутати наше прізвище, наше ім'я. І для них взагалі назвати на ім'я викладача це дуже інтимно. Це вже якщо вони закінчили, наприклад, третій курс, ми, далі вони вже не вивчають українську мову. Є в мене такі студенти окремі, яким я дозволила називати себе на ім'я. І для них це велика честь. Разом зі студентами самовдосконалюється і викладачка. Цьогоріч почала писати рецензії на книги сучасних українських авторів. Її перший досвід – рецензію на книгу Сергія Осоки «Трилини для Марії» – оцінило фахове міжнародне журі. У номінації «Читач року» конкурсу «Книга року БІБІСІ-2021» перемогла Запоріжанка. Я пишу докторську дисертацію. у мене є науковий консультант Софія Філоменко, і одного разу вона мені написала, чи не хочете ви взяти участь у конкурсі. Я з погоджуюся, мені це цікаво, тому що я раніше рецензії не писала. Я писала тільки наукові статті, і вона мені запропонувала книги, які я можу обрати. Я вибрала цю книгу ось "Тривини для Марії" і прочитала, а пішла зразу в бібліотеку, в нашу книгарню є купити її. Наша господиня Яна Терлицька мені сказала: "Оця книга переможена книгороку". Вона каже, я відчуваю це. Так вона чомусь сказала, я її прочитала, я написала рецензію, книга не перемогла, що правда, у номінації. Але перемогла ця рецензія. Ще однією нагородою Людмила Даниленко вважає те, що на цьому ж конкурсі у номінації «Дитяча література» перемогла книга з її другою рецензією – «Союз радянських речей». Викладачка каже, планує і надалі писати рецензії для літераторів, заохочувати сучасників говорити рідною мовою та затверджувати у Запоріжжі українську Україну. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.